Яка може йти мова, про який туризм, якщо гинуть люди, якщо в країні війна. Люблю подорожувати, дуже люблю їздити, подорожувати. Відколи почалася ця війна – це табу. Внутрішній туризм, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує розвиватися, говорить фахівець туристичного обслуговування в Туристично-інформаційному центрі Владислав Чупрун то люди приїжджають з Бахмута, з Миколаєва приїжджали, також із Херсону. Вони цікавилися, що в нас є в місті, і також розповідали свої історії стосовно того, як вони жили під час окупації, що вони бачили, і як вони в цих всіх умовах намагалися виживати. Найбільше, що цікавляться, це маят комарлових в Маліївцях, і також їхніми водоспадами, а також малювничим місцем Бакота. Хмельницький краєзнавець Ігор Байдак розповідає, на четвертому місяці повномасштабного вторгнення містяни та внутрішньопереміщені особи почали цікавитися внутрішнім туризмом. Були, звичайно, встановлені цілу кучу рекордів, тому що були, ну, приходили на окремі сотні людей, на одну з них понад 300 чоловік, було там до 200 чоловік. Звичайно, що з часом кількість людей зменшувалася, але це ще не тільки тому, що цікавість спала. До прикладу, от буквально на днях. То проводив не я вже екскурсію, а там представники туристичного центру, то було сім десь чоловік, ось так. От, я ж кажу, це не тому, що впала цікавість. Наразі, каже Ігор Байдак, для містян та гостей обласного центру продовжує екскурсії. Це також переселенці більшості, але це вже такі дуети, там сімейні, маленькі групки близьких друзів якихось. Такого формату вже тепер, да, але вони є. Також ми подорожуємо і Хмельниччиною, знов таки, не так вже активно, але я думаю, що почнемо. В мене такі самі мої вже і друзі, і постійні, скажімо так, мої партнери по туризму. Це Я Маріуполь організація. Я не знаю, ми з ними вже об'їхали досить, можна сказати, пів України західної. І вже більше того, ми навіть на днях склали графік на цілий рік вперед. За словами власниці туристичного агентства у Хмельницькому Олени Гуменко, зовнішній туризм значно знизився. Людям абсолютно не до туризму. Перші місяці взагалі люди думали тільки про те, як бути у безпеці. Тому перші місяці війни моя робота полягала в тому, щоб допомогти просто людям, підказати, як можна виїхати, які є шляхи, автобуси, хто надавав безкоштовні виїзди за кордон. Жінка каже, у порівнянні з 2021 роком у 2022-му 20 відсотків з її постійних клієнтів відпочивали за кордоном влітку. Наші українські туроператори перенесли всі рейси з України, так як в Україні небо закрите, в Молдавію і в Польщу в основному. І ціле літо вони працювали, і люди мали змогу відпочити десь у теплих краях з дітками. Єдине, що змінилося з минулими роками, якщо раніше люди виїжджали відпустку на сім днів, в основному, то минулого літа, і я думаю, цього буде так само, виїжджають трошки на довший період часу. Власниця турагентства розповідає, які країни найчастіше відвідують її клієнти. В основному це те, що до нас близько розташовано. Туреччина, Єгипет завжди були актуальні. Болгарія, Чорногорія, Албанія – це те, що ми можемо організувати навіть автобусами з України для тих, кому незручно добиратися в аеропорт іншої країни. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.